No, no, no. Why In the air, ناسي ما تدخل علينا بحاجة لله. و <تصفيق> ولا <تصفيق> <تصفيق> قالك يا سيدنا يا <تصفيق> Well, I... Oh أَلَسْتَ بِأَحْدُودٍ لَنْ اللَّهُ خَيْرًا ولا من ولا you mm -hmm. والله إلا واصنع الفلك بأحبنا ووحينا واصنع الفلك بأحبنا موسيقى سوف أحلى في <تصفيق> I'm, I'm hungry. Hungry.